Jeg hedder Kim Knudsen, og jeg er centerleder her på Strandmarks Have. Strandmarks Have er et lidt ældre plejehjem, og det kan bygningen godt bære lidt træ i, i bygningsmæssig sammenhæng. Men, men det er faktisk ikke det, der betyder noget i hverdagen. Det er jo det, vi bygger op inde i huset. Det er et hjem, og det kan man mærke. Man kan også mærke, at de ansatte er mere end bare ansatte over for dem, der bor her. De er en slags forlænget netværk i forhold til de pårørende. Der er jo ikke alle, der har pårørende. Så, så de er noget for de ældre, der bor her. Da jeg trådte ind på Strandmarks Have første gang, der kunne jeg bare mærke den der imødekommenhed, der var både fra omgivelserne, men også fra mine kommende kollegaer, og blev det jo så til, for jeg var jo til en jobsamtale. Det var, fordi jeg rigtig, rigtig gerne ville finde et sted, hvor jeg kunne være, hvor der var en, en varme ved at tage på arbejde i de rammer, der er dannet her, men også fagligheden. Ja, der er nogen, der siger, at vi egentlig er en stor familie. Og det tager vi jo som et stort gave i, i hverdagen, at folk har den følelse, når de kommer her. Det er et sted, hvor jeg synes, at beboerne altid er i fokus. I går der tog vi en tur til Valbyparken, fordi der var nogen, der snakkede om Valbyparken og Grøn Koncert i gamle dage. Og så havde vi mulighed for at tage bussen med det samme og køre derud. Altså, så jeg synes, at det, det der med, at man fra idé til beslutning, den, den er egentlig nem og hurtig. Det er et af de, i de steder, hvor jeg har været i de 21 år. Jeg er været i fag. der er det værd at man fået lov til at gøre de ting, man har lyst til, sammen med beboerne. Og det vi jo mærker også, det er, at de tilbagemeldinger, vi får fra, fra både beboere, daghjemsgæster og pårørende, er, at de også oplever den ånd i hverdagen. Altså, det er ikke længere siden, end i, i forgårs, at jeg snakkede med en pårørende til, til en beboer, der døde her i weekenden. Og hvor hun meget gerne ville fremhæve over for os det, den omsorg, som hun havde mærket, både hendes far havde fået, men som, også som de som familie havde fået de sidste par dage inden han døde. Og, og, og, og hvor hun også fremhævede nogle af blandt andet nattevagterne for, hvordan de havde været omsorgsbulle omkring Det er jo så noget, der gør en stolt ved at være leder på et sted, at, at der kommer de tilbagemeldinger også. Altså den tur, vi var på i går, den taler de om i dag. At, øh... I morgenplejen har de talt med nogle af mine kolleger om, at det er jo simpelthen noget af det sjoveste de har prøvet i lang tid. Altså, så jeg tror, det er det der med, at vi kan lave nogle små ting, som gør bare, at det er endnu sjovere at bo her. Det er ikke bare at gå på arbejde og tænke, at vi skal tjene nogle penge. Det er også at være noget for hinanden, og specielt selvfølgelig at være noget for beboerne.